Це Катерина Бондар. Так емоційно жінка згадує вибух, що стався у будівлі облради. Тоді вибуховою хвилею зачепило і її багатоквартирний будинок, що розташований у центрі Миколаєва. Її квартира на четвертому поверсі. Розбиті вікна та шибки – такий вигляд зараз має увесь будинок. А від учора у дворі ще є й слід від розірваного снаряду. окна полетели старые, не перекосились, видать волну тут не везде. Тут где-негде посыпались, вот тут вот оно заметно, в принципе, как-то угол сквозной, потому что очень сильно э, дворец учащихся на себя принял удар этот, когда облараду ну, разбомбили. Вот. А потом то, что вчера было видно, там, как, я не знаю, лет этого снаряда или лет какого, как пулевое от, от, отверстие в стекле в этом пробито занавеска, поэтому ровно вот так вот четко, Вікно основне, оно з нових, недавно застеклене, це балконна дверь. і в холодильник, через кухню просто. Все було в стеклі, в мелкому. А з іншої сторони, в спальні не пострадали вікна, а там теж балкон, Це окно посипано, ну, більше крупне. Зараз жінка та її сім'я у квартирі не мешкають. Кореспондентам Суспільного Катерина показала, як у перші дні війни ночували у найближчому бомбосховищі. Тут люди облаштували місця для сидіння, є матраци та запаси води. Перші два, ну, дві ночі, можна так сказати, ми провели в цьому сховищі. Ось от в такому стані, прикривали отак от, наробили це кліюнки, от, на кирпичах, на цеглинах сиділи. Ну, це нам показалося, що це дуже шикарно, тому що страшно, а тут себе відчуваєш вже у безпеці, тому краще так, ніж десь там. Цінності змінилися зовсім. Вже неважливо, в чому ти вдягнений, що в тебе є, ось є де сісти, є де лягти, бо сили це таке. Вони іноді покидають. Зараз Катерина Бондар та її сім'я переїхала до приватного підвального приміщення. Живуть там цілодобово. Як влаштували, жінка просить не показувати. Боїться, що місце впізнають. Та недоброзичливці накличуть біди. Жінка впевнена – там безпечно. Є такі люди, які… От я порушуюся в якій такій Як безпечності, яку до сих пор, да? коли я бачу сирену, коли ти несешся, тебе страшно, а люди ходять гуляють. Они как-то как будто они умоляют или ну, приуменьшают вот. Вот обычный страх, это, это нормальное чувство. Мне кажется, это только психи не имеют этого чувства страха. Ну и не, мне кажется, это вообще так и есть. Вот. И говорят, да что вы боитесь, да возвращайтесь, да уже нормально все. Какое нормально, мы могли вот так сидеть на кухне и кушать. Это ужас. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.